Beno, nire asinaturetan badakizue ba, LibreOffice e, deskargatu behar duzuela. OpenOffice eta LibreOffice e, azken finak gauza bera da. E, proiektu desberdinak gaur egun, baina garai batean ba, berdinak izan ziren. E, e, beste alde batetik esan, ba, Google-ek Google e, garatzaile batzuk e, utzizizki hola E, LibreOffice e, proiektu honi hain zuzen garatzeko eta azken finean ba, Microsoftek zeukan e, suite e, horren kontra egiteko hau da monopolio egoeratik atera alitzateko Eta horrela, e, software Library Esker eta Googleen laguntzarekin ba, LibreOffice eta OpenOffice, Apache OpenOffice e, aurrera joan dira eta e, gaur egun ba, hemen dituzue web orrialdeak, E, LibreOffice.org e, Deskargatzeko aholkatzen dizuet <coughs> Segurazki e, Garatuago e, dagoelako e, gaur egun e, Bakizue Linux e, zaporetan eta e, Edo e, sistema eragilean ere e, Auser erabiltzen dugula e, LibreOffice.org Hor daukazue Web e, horri aldea. Eta e, euskeraz e, edukitzeko, ba, badakizue hor Librezale.eu librezale webgunean, hor ikusten duzuen webgunean hor kristolako lan egindu zue, egindutela eta e, zazpi puntu lau bertxoa ba, iru sistema eragiletan e, deskargatu alduzue. Hau da, e, Geneu Linux, e, Mac, e, Oisha OSX-a, eta gero Windows-erako ere bai. E, Beno, konbeni zaizue irakurtzea. Azken finean, suit honetan, ba, mm, oso eh, erreminta potenteak edo altsuak dituzue. Alde batetik, eh, writer, gehienetan erabiliko duzuena, e, mendik aurrera, ikusiko duzuen, nola uhorra ja aztu egingo duzuen. E, beraz testu prozesatzailea da gogoratu e, writer testu prozesatzailea gero calc e, hau da kalkulu orrialdea eh oso ona beste alde batetik impress e, impress da e, windowsen e, dagoen powerpoint horren antzekoa hau da presentazioak e, egiteko aplikazioa oso ona E, eta gero, bueno, ba, datu basea, base, draw, uh, hain zuzen e, e, marrezkietarako, gero math, e, matematikan ere erabiltzeko. E, bueno, ba oso, e, suite osoa izan bezala. Eta, web for honetan, amaieran, daukazue, susen bos puntu bat. Susen, dakizuen bezala da, e, ba ortografia zuzentzeko eh, erreminta. E, tresna honen bidez, eh, zuen testuak eta gogoratu kasetariok eh, testuekin lan egin behar dugula, testuak sortzen ditugula, eta oso importantea dela, hain zuzen, errakuntzarik ez edukitzea, okarkuntzarik ez. Eh, horregatik, hain zuzen, eh, LibreOfficek eh, eh, badauka eh, eduki, Euskaldun batzuei esker eta horretan e, Uzeikoek kristolako egin dute. Eh? beraz, Uzei, e, Gibuzkoako e, foru e, aldundiak eta laboralkutsak ere diru eman dutea izu gero Obelex e, e, ateratzeko. E, nahi duzuen bezala, xusen bostpuntu bat deskarratzen duzue, hemen e, UEF horri honetan agertzen da e, dena informazio guztia e, baita ere obelex non dagoen eta obelex e, eskuliburua eta bar eh? e, Azken asken finean ba, e, e, eduki behar den e, erreminta da e, Xuxen, xusen LibreOfficeen ere erabil dezakezu eh? Eta horrela, testu guztiak eh, ba, ondo edukitzeko. E, Zuseun, e, zuzeu punto eusen ere badokaso informazioa oso ona obelek ziburuz, hau da beste e, bertxeo bat zelan e, bait, e, zuzen e, e, ortografia zuzentzailearen zuzen beste zer bat, beste... Um, uh, Beste aukera bat, daukazuena. Eh, hor, eh, ikusten duzuen esan maus mila deskarga baino gehiago, izan ditu uen eh, duzerako. Eh, Nik oraindik orain gutxi egi dela eta Libre Officeen eh, eh, ezinbestekoak dira erreminta hauek, hui, ez da? Bueno, ba, hor, eh, agertzen da eh, zer erabili duten motor eh, eh, ezaguna hain zuzen, eh, ba garatzeko, eh sistema hau garatzeko eta, bueno, ba hau da importanteena, nola susentzen du LibreOfficeerako belesek eta eh daukasue nola e, ba eh hitza e, aukeratzen duzue, eta gero aukera desberdinak ematen ditu eta eta informazioa asken finean ba zuek nahi duzuen um, e, aukera hau e, tatzeko. Eh? Eta hause da, besterik ez, e, ikusi dugu e, bereala ba, zeintzu diren e, bi aukera hoiek e, eta xuxen da obeleks, eta LibreOffice-en e, nola deskarga dezakezuen suite osoa. Gogoratu suit osoa dagoela libreoffice.or gen. Eta librezale.eu zen dagoela, hain zuzen informazio guzia, ba, zuzentzailea, xuxen edo belex eduki ahal izateko, deskargatzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ondu izan?